اهلا بيكم اصدقاء مستر كايرو الليله الاتنين والاتنين هنا عنوانه الاتنين المرعب والسبب ان الاحداث اللي هتعيشوها الليله دي هتكون احداث مرعبه بس مش اي رعب رعب مستر كايرو التفاصيل اللي هتسمعوها النهارده كلها حقيقيه وحصلت بالفعل واعادت صياغه التجربه بشكل درامي نجمة قناة مستر كايرو فاطمة الزهراء اللي قررت انها تسمي التجربة الجن المسلط وايه السبب ده اللي هنعرفه لما نسمع الحكاية جاهزين طب يلا ايه يلا بينا فاطمة بتقول احنا في زمن لو قالوا للحجر كن انسان هيقول فلست قاصيا بما يكفي صراحة أنا ما لقيتش الكلمات المناسبة اللي عايزة أوصل بيها إحساسي وأنا بسجل القصة دي من صحبتها اللي أمنتني أمانة بدل المرة عشرة على إنها مش عايزة حد يسمع تسجيلتها الصوتية غيري أو أي حد يعرف اسمها وبلدها واسم البلد اللي هي مغتربه فيها او اني حتى اذكر اي اسم من الاسماء اللي ذكرتها انا عايزاكم تركزوا كويس مع الاحداث الكتيره والمثل اللي بدات بيه الحكايه بيمثل الناس اللي بتاذي عباد الله من غير لا رحمه ولا شفقه ولا خوف من رب العالمين انا اخترت لصاحبه القصه اسم اكرام بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمها ويرفع عنها البلاء هي وأهلها تعالوا دلوقتي نسمع إكرام وهي بتحكي حكايتها اللي عاشتها بكل تفاصيلها إكرام بتقول قصتي بدأت في 2013 في الوقت ده كنا حبينا نسافر على البلد علشان نزور الأهل وجوزي يزور والدته أنا وأختي متجوزين اتنين إخوات أنا عندي تلت ولاد وبنتين ما شاء الله عليهم، هما كانوا سبب سعادتي في الحياة كأي أم، بس للأسف بقيت بتحسر عليهم أكتر من نفسي على اللي حصل معايا. معلش، يمكن المقدمة جايز تكون طويلة حبتين قبل ما أدخلكم في التفاصيل، بس علشان أوصلكم كل حاجة بأمانة زي ما عشتها ولغاية اللحظة دي. زي ما سبب وقلت لكم احنا قررنا نسافر للبلد جوزي كان راجل اعمال وربنا رزقه من كل حاجة فلوس محلات عربيات زي ما تتخيلوا كان بيصرف على اهله ومحدش بيحتاج منه حاجة الا له وكل العيلة كانت بتيجي عندنا سواء هنا او لما بنروح على البلد ومحدش بيصرف ملين من غير جوزي منذر حتى في الخروجات كان بيجيب عربيتين ويطلع كل اولاد العيله مع ولادي ويوديهم لاي مكان يحبوه سواء بقى بحر او مدينه ملاهي او تخييم كانوا بيحبوه وروحهم فيه وهو كمان كان بيحبهم قوي وما بيرفض لهمش طلب والحمد لله هو فرح كل الناس وبسطهم المهم قبل سفرنا كان قسم البيت الكبير المكون من دورين وكل دور فيه اربع شقق اخواته كانوا معادينه على ان الجزء الاكبر هو اللي ياخده بس ما حصلش كده كل واحد من اخواته حب يعلي دور لوحده واخد اخوه المبادره وبنى الدور بتاعه ولما احنا حبينا نبني دورنا قامت الحرب بالبلد وما قدرناش نعمل اي حاجة سافرنا في سنة 2013 تحديدا في شهر ستة وسبحان الله كانت بداية الازمة في السنة دي في السنة دي بالذات منذر كان متكفل بكل حاجة بس للأسف انقلب الحال في بلدنا كان عندنا زي صالون خارجي بينقسم من الشقة علشان يقعدوا فيه الرجالة خاصة الديوف اللي بيكونوا غربة عننا علشان ما يصحش يدخلوا على الستات جوه البيت وكانت بنات او نساء العيلة بيدخلوا وينظفوا كل فترة وفي مرة دخلت اخت منذر تنظف الصالون ده وابني ابني عماد اللي كان عنده تسع سنين كان طالع يلعب قدامها هي خلصت تنظيف وطلعت وثابته وقعد بعدها يدوب عشرة او خمستاشر دقيقة وجيه عندي جاري وندهلي وقالي: وقال لي تعالي يا ماما انا طبعا رحت معاه واخدني على المكان اللي كان بيلعب فيه ولقيته بيقول لي يا ماما انا كنت بالعب هنا وفي واحد مش عارف دخل منين بصيت لقيته واقف قدامي انا سالته واحد شكله عامل ازاي كان كان اسود ولابس ولابس توب بني كده يمكن ده من الناس اللي بيشحتوا يا عماد انت عارف انهم احيانا بيجوا قبل الظهر وقبل المغرب ياخدوا اللي فيه النصيب من اكل وشرب او حتى لبسه ويروحوا لا مش ممكن يا ماما ليه لان باب الشارع مقفول بص يا ماما وفعلا بصيت ولقيته مقفول بالمفتاح والباب اللي يودي على الصالة كمان مقفول واللي يدخل جوه البيت مقفول وحتى البوابه الخارجيه مقفوله وباب شقتنا مقفول وما فتحتهوش إلا لما جيت ندهتك فهيدخل منين يا ماما أنا كنت بستمع ليه وببص على الأبواب اللي فعلا كانت كلها مقفولة وعلى طول سألته طيب لما طلع راح فين أو خرج منين شاور لي بايديه وقال لي من هناك كانت حيطة ما بين الباب اللي بيودي على الشارع وما بين الشباك وقال لي: هو هو خرج من هناك يا ماما؟ أنا مش عارف أنا شفته وهو بيخرج من هناك مش عارف إزاي؟ أنا اندهشت ومعرفتش أرد عليه بإيه، فأخذته ودخلنا على البيت ومخبيش عليكم أنا حسيت بالخوف، لكني كتمتها في قلبي وما حكيتش لحد، بعدها بيومين أو ثلاثة كان قاعد في اوضه جدته بيلعب هي طلعت تتوضى لصلاه الظهر وثابته جوه وانا كنت قاعده في الاوضه اللي جنبها في مجلس النساء مع عماته وبنات اعمامه وامهاتهم واللي كانوا عاملينه مخصوص لينا لو حبينا نقعد وندردش مع بعض بعد الظهر او المغرب ولما ييجوا نساء العيله للزياره يعني او حتى الجيران المكان كان عباره عن اوضه كبيره فيها حمام ومتصلين ببعض بعد ما طلعت جدته تتوضى لقيته جاي عندي بيندهلي من غير ما يقول ولا كلمه قدام الباقيين وسحبني على الاوضه وبدأ يتكلم: "ماما ماما انا شفت نفس الولد اللي شفته قدام صالون الرجاله دخل عليا وانا بلعب هنا لما جدتي طلعت بس انا معرفش هو دخل منين ولا شفته دخل من الباب" ازاي بس يا عماد ودخل منين هو رد عليا بعيون باين عليها الصدمة مش عارف يا ماما انا كنت بلعب فجأة لقيته قدامي وبعدين ببص لقيته واقف جنبي ولما جيت علشان اندهلك هرب فانا جيت عندك علشان اقولك اللي حصل معاي طب قولي يا عماد هو هرب منين هرب من هناك يا ماما كان بيشاور لي بإيديه على الحيطة اللي ما بين الشباك والدولاب، بصراحة أنا اترعبت قوي كنت ما بين مستغربة ومش مصدقة على اللي بيقوله ده، بدأت أسمي وأقرأ عليه قرآن، لقيته بيقولي لي أنت بتعملي إيه يا ماما؟ ما تخافش يا ابني، ولما تشوف حاجة زي دي سمي باسم الله وأقرأ قرآن ومش هيحصل لك أي حاجة. عماد كان مبحلق لي وبيبص علي بعيون بتدمع، كان مش فاهم حاجه ومستغرب، كان بيبص لي وبيقول شكلك كده مش مصدقني يا ماما صح؟ أنا ما كنتش حابه أخوفه ولا عارفة أرد عليه بإيه. أنا رحت بلغت منذر باللي حصل معاه، لكن منذر كان رده غريب قوي لقيته بيقول إكرام سمي الله وماتدخلش الحاجات دي في دماغ الولد انا مش بدخل حاجه في دماغه هو اللي بيقولي ان طلع له ولد اسود وهرب من الحيطه يا منذر ده شافه مرتين ورا بعض يمكن يمكن بيتخيل بس انت ما الموضوع ده في بالك وللاسف الولد كان بيسمعنا واحنا بنتكلم وعرفت ده منه بعدين عدينا الموضوع خلاص وبصراحه بعد المرتين دول ما شفتش ولا سمعت ابني بينضح عليه، ولا بيقول أي حاجة، ولا عمره حتى كلمني في الموضوع، ما عادش بيجيب لي سيرة الولد ده تاني. فاحنا قلنا خلاص إن الموضوع عدى والحمد لله، واقتنعت بكلام جوزي على إنه كان بيتخيل، أو مثلاً ممكن يكون من عمار البيت، طلع للولد ومش هتتكرر. أنا في الفترة دي ابتديت أتعب، تعبي كان عبارة عن ضيق في صدري. وألم في راسي وكنت كل ما أروح على النوم يا دوب أنام لي ربع ساعة وأصحى بعدها أو ببقى صاحية طول الليل أو بنام وأصحى كل شوية نوم لخبط يعني وكنت دايما معاناتي من ضيق في التنفس وتعب جسدي ما كانش له أي سبب واضح بحس إن نفسي بيطلع مني بحس إن روحي كمان بتطلع معاه وأنا مستغربة من الحالة دي كنت على طول بقول لنفسي أنا ليه بيحصل معايا كده وإيه السبب إحنا قعدنا في بلدنا حوالي أربع أشهر وخمسة وعشرين يوم بالتمام وبعدها رجعنا على البلد اللي إحنا عايشين فيه وهنا ابتدت المشاكل ترجع مع عماد هو ما كانش يحط رأسه على المخدة إلا ويبدأ يتكلم ويصرخ واحنا مش عارفين هو بيكلم مين او حتى فاهمين بيقول ايه اساسا بس والله هو كان تقريبا كل يوم بيصحينا بشكل فظيع ولما نجري عليه علشان نفوقه ما بيفوقش كان بيفضل يعيط ويصرخ ويبص حواليه في كل مكان في الاوضه كانه بيتتبع حد بنظراته وشكله كان بيبقى غريب بيبقى عرقان كانه لسه طالع من الدش وانا وابوه بنندع عليه يا عماد يا عماد، لكنه ما بيردش علينا، هو بيكون مفتح عينيه بس ولا كانه شايفنا، او زي ما يكون منوم مغناطيسيا، انا مش عارفه اوصف لكم الحاله دي ازاي بس انا متاكده ان انتوا هتفهموني. كنا نفضل معاه علشان نصحيه بس من غير فايده، وكل ما يبص في وشي يصرخ اكتر، وطبيعه الحال كان بيرعبني وهو بالمنظر ده كنت ببقى خايفة انه يرجع يبص على وشي ويصرخ اكتر فكنت بحضنه واداري وشي عنه وابوه كان بيجي يقولي سيبيه سيبيه انا كنت برفض وبقوله لا مش هسيبه كان ابوه يندع عليه بدل المرة عشرة ويرش عليه مية ويمسح بأيديه على وشه لغاية ما يصحصح ويبدأ لنا باستغراب وكنا بنسأله وقتها مالك يا ابني؟ مرات ما كانش بيرد ومرات تانية كان بيرد بكلام ما يتفهمش منه حاجة ويرجع يروح في النوم. كنا بنحس انه مرهق لدرجة كبيرة. فضل على الحال ده لمدة طويلة. كان مرات بيصحى وهو مفزوع وبيندع علينا ولما نروح عنده بيقول لنا بصوت منهك وتعبان أنا مش قادر أنام. أنا كل ما بحط راسي على المخدة في حد بيجي يضربني على وشي وظهري وما الرب يا ماما ما يسيبنيش انام إحنا كنا بنسمع كلامه باستغراب وكمية أسئلة بتدور كله جوه كل واحد فينا مين ده وإيه الشيء اللي هو شايفه ده وإحنا شمعنا ما بنشوفهوش وليه بيظهر له هو بس هو بالذات وهل ده حقيقي ولا هو بيتخيل بس؟ وازاي طفل بيقدر يتحمل الحاجات دي وهو في السن الصغير ده؟ حقيقي كان بيصعب علينا، يعني احنا طبعا كنا متكتفين مش عارفين نصدق ولا نكذب ولا حتى عارفين نتصرف ازاي؟ ومن 2013 لغاية 2018 وهو يا عيني متحمل العذاب ده كله لوحده وإحنا مش عارفين نعمله إيه والله لما بفتكر بزعل وبعيط وبقول يعني ده طفل صغير ليه يحصل معاه كده ده حتى لسه ما بيفهمش من أمور الدنيا حاجة هو إزاي بيقدر يتحمل كل ده لوحده يا سبحان الله فضل بيعاني لسنين طويلة للأسف لغاية ما كبر واحنا كنا بنصبره ونخفف عليه بالكلام وهو دايما على لسانه كلمة واحدة انا عارف ان أنتوا مش مصدقيني مرات كان بيجي يقعد في الصالون قدام التلفزيون وانا بكون مشغولة في المطبخ خصوصا بعد المغرب لبعد صلاة العشاء وفجأة لايه بيقول لي ماما هو ازاي انا بكون قاعد في الصالون بتفرج على التلفزيون وبشوف نفسي بمشي في الطرقه او قاعد في الصالون الثاني او داخل على الحمام. اقسم لكم بالله العظيم لما كنت بسمعه وهو بيحكي جسمي كله كان اشعر خصوصا اني ما بشوفش اي حاجه من اللي بيقول عليها دي كنت بسمع عليه او اقرا عليه قران وبرغم انه يوميا بيحكي لنا عن اللي بيشوفه واللي بيحصل معاه الا اننا ما كناش واخدين الامر بجديه للاسف. كان دايما بيقول ويعيد انتوا عارفين ان انا مش بكذب عليكم ومع ذلك انتوا مش مصدقيني. لا يا حبيبي احنا مصدقينك المساله بس ان احنا يعني مش شايفين اللي انت شايفه علشان كده مش عارفين نعمل لك ايه. والله يا ماما والله أنا لما بقعد بشوف نفسي، ومرات مش بشوف غير إيد بتطلع من الحيطة وتشاور عليا، بعدها بيجيلي صوت في راسي زي ما يكون حد بيندع عليا ويقولي لما بروح له بيختفي. برجع اقعد وانا خايف. <تصفيق> انا مش عارف. مش عارف أعمل إيه يا ماما. طبعا كل الحاجات دي كانت بتحصل مع عماد لوحده لغاية ما بقت تحصل لنا إحنا أمور وحاجات هكملها في سياق القصة لأن اللي فات مر لكن اللي جاي أمر منه. المهم في يوم كنت رايحة أعمل لهم العشاء زي العادة، وهو كان بيلعب البلاي ستيشن، وناديت على غادة بنتي علشان تيجي تساعدني، ودخلنا على المطبخ، كنت أنا بحضر العشاء وهي بتنظف وبتحضر الأطباق، وقاعدين بندردش سوا، المطبخ بتاعنا كان تحت في البدروم لأننا مجهزينه وفرشين وزيه زي الطوابق اللي فوق، يعني ما تحسوش أبداً إنه بدروم، كان في أوضة نوم وحمام وصالون كبير. والتاني الصغير شويه. أنا كنت فرشاه في وحاطه فيه كنبه، وكان عماد بيحب يقعد عليها وهو بيلعب أو بيتفرج على التلفزيون. كان موقعها قريب من الحمام. في اليوم ده لما خلصت تحضير العشاء وحطيته على النار، أخدت سلة الهدوم علشان أغسلهم، وحطيتها في وسط الحمام، وقلت أسيبها هنا لبعدين لما أبقى خلص باقي شغلي. رجعت على المطبخ بعد حوالي كام دقيقة، لقيته جه عندي وقال لي: "ماما تعالي أنا عايزك سيبني يا عماد أخلص وأجيب العشاء وأجيلكم، لا يا ماما تعالي معايا دلوقتي حالا وعلشان خاطري سيبي كل اللي في إيديكي." أنا سبت كل حاجة فعلا ورحت معاه، قعدني على الكنبة وبعدين قال لي: "بص هناك كده هو في إيه جوه الحمام؟ مفيش حاجة يا ابني، إزاي مفيش حاجة يا ماما؟" عشان خط بص كويس. أنا بصيت تاني. يا ابني أنا ببص والله ما في حاجة، ما فيش حاجة غير سلة الهدوم اللي أنا رايح أغسلهم ولوازم الغسيل بس. طب إيه اللي موجود جوة السلة؟ هدوم، مش كده؟ أنت شايف إيه؟ لا يا ماما، أنا شفت واحد طلع من وسطها. والله كان زي ما بيصب علي مية ساقعة متلجة. أنا اتفزعت وجسمي كله أشعر. ازاي يعني شفت واحد طالع منها وضح كلامك يا عماد انا مش فاهمه زي ما سمعت يا ماما طلع منها واحد وما كانش فيها هدوم انا قمت على طول ودخلت على الحمام وولعت النور وهو واقف ورا الباب بص يا حبيبي اهو مفيش حاجه في السله غير الهدوم دي زي ما قلت لك والله العظيم يا ماما وانا بلعب بصيت جوه طلع واحد من السله وقف بص عليا بعدها أنا معرفش راح فين لإني أول ما شفت أنا اترعبت وجريت عليك الصراحة أنا ما كنتش عارفة أعمل إيه ولا عارفة أعبر عن خوفي عليه أو من اللي بيحصل معاه أخذته في حضني وأنا بتحصر على الوضع اللي هو فيه طبطبت عليه وسميت عليه وطفيت النور وقفلت باب الحمام وطلعت وقلت له شوف يا حبيبي أي حاجة تبقى تشوفها ما تركزش معاها قوي مركزش معاها ازاي وهما اللي بيطلعوا لي في كل حتة يا ماما وفي اي وقت وانتو مش مصدقيني طب ليه ليه انا الوحيد اللي بيحصل معايا الكلام ده وانتو ما بيحصل لكمش ليه انا الوحيد اللي بيطلعوا لي وبشوفهم ليه ليه انا الوحيد اللي بيصحوني من النوم بالضرب عماد كان بيعيط وقلبي كان بيتعصر عليه وبصراحة سؤاله كان صعب قوي لكن جوابه كان اصعب او للامانه ما كانش عندي اجابه اصلا يعني هرد أقوله ايه مثلا احنا ما بنشوفش الحاجات دي علشان كده مش قادرين نصدق ولا نكذب سكت شويه وقلت بص يا عماد خلينا نجهز لكم العشاء وننده على اخواتك من فوق علشان تروحوا تناموا بعدين هقعد عندك واقعد معاك هشرح لك شوية حاجات يمكن الحاجات اللي هشرحها لك دي تسهل عليك الأمور وتقدر تفهم الموضوع ده تمام يا ماما اللي تشوفيه لما خلصنا عشا وتنظيف المطبخ انا روحت لقطه بدأت اشرح له عن عمار البيوت وكل حاجة بتخصهم وانهم ما بيؤذوش حد بلغته بكل المعلومات اللي بعرفها وان عالمهم عالم غامض ما نعرفش عنه كتير ومهما عرفنا هيفضل عالم غريب عننا وللاسف عماد فضل اربع سنين كاملين وهو بيعاني وبيتعذب ولغايه دلوقتي لما افتكر كل الحوادث والصعاب والعذاب اللي مر بيهم بتجيني غصه في قلبي وبعيط وبقول سبحان الله إزاي قدر يتحمل كل الضغط والألم ده لوحده وهو صغير ويشوف حاجات قدامه ما يتقبلهاش العقل البشري ولا الإنسان البالغ ويوميا كان بيشوفها وعلى مدار سنين. بعد مدة جه عندي وقال لي ماما أنا أنا فكرت وخلاص أخدت قرار إني هفضل صاحي بالليل وأنام بالنهار بعد ما أرجع من المدرسة لأني خلاص أنا زهقت من الليل ده. يا يا عماد إنت كده هتتعب، إنت عندك مذاكرة ودراسة، وده هيأثر عليك، ما يهمنيش، أنا هعمل كل جهدي علشان المذاكرة بس إن أنا أدخل أكتب بالليل وأنام؟ لأ، مستحيل. أنا سكت شوية واقترحت عليه حاجة جت في بالي وقلت له طب إيه رأيك يا عماد إنك تنام جنبي في الصالون لما نكونوا سهرانين وأسيب لك النور شغال. هو ما فكرش كتير وتقبل الفكره وقال لي: طيب يا ماما انا هنام في الصالون بس ست في النور لاني ما بحبوش وانت عارفه انه بيضايقني بس سيبي نور الطرقه منور انا فرشت له هناك وسيبته ينام ولما رجع ابوه من بره استفسر عن سبب نومه هناك وانا شرحت له الموضوع وهو قال لي: اسمعي مش هسيبه ينام هنا لوحده طول الليل واحنا فوق انا لازم اخده على اوضته بالله عليك بالله عليك يا بنزر سيبه سيبه يرتاح ينام له شوية على الاقل يعني لما يروح في النوم ابقى دخله وتحطه في سريره وقد كان والمدة تلات ايام كاملين واحنا على الحال ده ورابع ليلة دخل منذر وكنت مطفية النور وقعدة في الصالون الثاني. كان الوقت متأخر فجه ياخده على قطه زي العادة فقلت له سيبه ينام جنبي والنبي يعني مش فاضل كتير على صلاة الفجر هيصحى يصلي ويذاكر ويروح على المدرسة، لكن منذر ركب دماغه وصمم إنه يوديه ينام في أوضته، قلت له طب خلاص خليني أجهز لك لقمة تاكلها وأنت وديه بس بشويش وزي كل يوم، هو يا حط إيديه عليه صحى عماد من النوم وقعد يبص علينا بعيون حمرا بحلقة كأنها نار أو جمر فكلمه أبوه وقال له عماد يلا يا حبيبي هواديك على اوضتك وفجأة وقف زي اللوح ومسك صدر أبوه وشاله لفوق ورماه على الكنبة قوته كانت بتعادل أقوى راجل بالغ وهو يدوب كان عنده 14 سنة وقتها ما كانش حتى قوى البنية حتى انا ومنذر اتفزعنا قوي. انا شاورت له على انه يهدى وما يعملش حاجه لانه باين عليه انه مش على طبيعته. عملت له حركه بايديا معناها اقعد زي ما انت ورحت لعماد وقلت له خلاص ارجع نام. فضل فتره مبحلق في الفراغ بعيون تايهه او زي ما يكون في عالم تاني. وبعدها بدقايق ما اعرفش قد ايه بصلي لي وقال لي ماما في ايه يا ماما؟ مفيش انا جيت اخدك على النوم بس يعني مش عايزك تقلق روح نام يا حبيبي. قعدت جنبه وقريت عليه أيد الكرسي والمعوذتين وبقينا نقرا عليه ما تيسر من الذكر الحكيم ولما راح في النوم بصلي لي منذر وقال لي انت كنت واقفه وشفت كل اللي حصل من الاول صح؟ ايوه لاني كنت لسه ما عتبتش باب المطبخ فكنت شايفه في اللحظه دي لفت الدنيا بيا وما عرفناش نعمل ايه اثار الدهشه والصدمه كانت معلمه على منذر اكتر مني وقطعت الصمت اللي حصل ما بيننا لحظات وقلت له خلينا نفكر في حال الموضوع كده زاد عن حده يا منذر احنا زي ما احنا لا فكرنا نجيب شيخ ولا نعمل اي حاجه وبصراحه لحد دلوقتي مش عارفة ليه المسكين كان بيعاني كل ما يدخل ينام ويقول إنه بيشوف خيالات وكائنات متعلقة في السقف ومرات حد بيلزق فيه كان في كمية توتر وخوف ورعب غير محدودة كل يوم بتزيد شكاويه عن اليوم اللي قبله وإحنا كأننا مربوطين أو خايفين من حاجة مجهولة خوفنا طبعا غير مبرر وفي يوم عماد كان رايح للمدرسة. كانت أول سنة ليه في الثانوية العامة. وقام يصرخ بالليل. أنا رحت عنده زي العادة هديته وقريت عليه. رجع نام وفي الصبح صحيته علشان يصلي ويذاكر شوية ويقوم يروح على المدرسة. قام ودخل على الحمام عادي. يومها كان لابس تيشيرت أبيض وفوقيه بيجامة فهو شال قميص البيجامة ولما جه يشيل التيشيرت لقاه لازق في ظهره وحس بالألم فضل يسحب فيه لغاية مشاله ولقاه مليان دم بص على ظهره في المراية واخد صدمة عمره كان عامل زي اللي جاب سكينة وشرح ظهره بالعرض حماك لا يجري من الحمام لعندي وهو مرعوب والله أي وصف أوصفه لكم دلوقتي عمره ما هيكفي اني اعبر لكم بيه عن اللحظه دي. ماما ماما شوفي عمركم ما صدقتوني. شال الفوطه وهنا انا شفت ظهره مليان جروح بالعرض وسيل دم منها ده غير التيشيرت اللي كان في ايديه اللي كان غرقان دم. ايه اللي حصل معاك يا عماد انت اتخانقت في المدرسه امبارح؟ تاني يا ماما انت مش مصدقه حتى وانت شايفه الدم بعينيك مغرق ظهري طب ازاي يا ماما؟ أنا فقت امبارح بالليل من كتر الألم، ما كنتش عارف إيه اللي بيحصل لي، ورجعت نمت وصحيت بالمنظر ده، وللأسف لغاية النهارده لسه معلمة على ظهره، برغم إنه كبر وبيدرس في الجامعة ولسه بيعاني لحد دلوقتي، ولو بقيت أحكي أنا محتاجة مجلدات ومش هخلص. ملاحظة وللأمان إكرام بعتتلي صورة عماد وفعلا كان منظرها فظيع ومحزن، وفكرت بيني وبين نفسي ان ازاي المسكين ده اتحمل العذاب ده كله لوحده، وازاي ما صدقوهوش او جابوا شيخ. في الوقت ده بنتي الأكبر منه بسنتين ابتدت تشوف ست عجوزة، ومرات تشوف راسها بس، وهي بتضحك معاها، وبعدها بتختفي، حتى يوم فرحة شافتها هي وأختها وبعض المدعوين. هبقى أرجع لكم للنقطة دي تاني بعدين المهم هي قالتلي انها كانت قاعدة مع بنت اختي وشافتها بس مش زي اخوها تشوفها يعني في اي وقت لا كانت بتشوفها مرات تطلع لها وتختفي وكانت مرات بتكون سعيدة وتنزل على المطبخ تعمل جاتوه او حاجة وهي بتكلم صاحبتها على الانترنت وكل واحدة تطبخ حاجة تحبها على سبيل التغيير او يعني اي واحدة فيهم تتعلم من التانية طبخة ما تعرفهاش تجربها معها وكده وفجأة تحس بالاكتئاب وتطلع عندي وهي بتعيط وتبلغني انها حاسة بضيق لها ان انا ممكن اكلم ابوها يجي يطلع يعني يطلع ياخدها يطلعها بره شوية تفك عن نفسها لكنها كانت بترفض وتقول لا مش عايزة اطلع يا ماما ومش عايزة اشوف حد فكنت بجيبها جنبي واحطها على حجري واقرا لها قران فترتاح وتنام بقت بتعاني هي من جهه واخوها من جهه تانية ولحد هنا انا لسه ما بداتش احكي لكم على اللي بيحصل معايا واللي كان زي الطامه الكبرى بالنسبه لي ولسه لغايه اللحظه اللي بكتب لكم فيها دي بعاني منه حالتي بدأت قبل ما نرجع من بلدنا الأم على البلد اللي احنا مهاجرين فيه والأربع أشهر وخمسة وعشرين يوم بالتمام أولا كنت بحس بضيق في التنفس وألم حاد في الراس وأرق بالليل وهو ده اللي كان منغص علي عشتي ما بنامشي ولو حتى ساعة واحدة بالراحة يعني أو أحس فيها بالراحة ولو نمت شوية أكتر يعني أفضل أكتر من أربع ساعات ما بطيقش فيها حاجة، لا كلام ولا البيت ولا نفسي، كنتش عارف أقعد فين ولا آجي منين، بحس بالضيق محاوطني كأني في حفرة مظلمة مش عارف أطلع منها، ولما أحط راسي على المخدة أحس إن الجهة الشمال مكسورة وفيها حصوات صغيرة بتتنخر فيا، وشعري بيلزق على المخدة لدرجة إني بقوم أسرحه. وفجأه بحس ان راسي نفسه بيكبر لحد ما اقوم واروح على الحمام وابص في المرايه وقتها بلاقي نفسي طبيعيه ومفيش حاجه والله انا بحس بتقلي السرير زي ما يكون هو اللي فوق راسي انا طبعا بعد كل الاعراض دي رحت على طول عملت اشعه وتحاليل بس ما طلعش معايا ولا حاجه والحمد لله ده حتى الدكاتره احتاروا فيا خصوصا لما ادولي ادويه علشان يخف الالم وكل الادويه دي ما نفقتش ولا جابت اي نتيجه لغايه ما بقت اللثه بتوجعني ونصحوني اروح لطبيب اسنان انا فعلا رحت نظفت اسناني بس ما فيش حاجه اتغيرت رحت بعد كده على اختصاصي امراض لثه وكمان نفس الشيء واي دكتور بروح عليه بيقولي لي انت سليمه في الوقت ده رجعنا وكان عندي عند جوزي يعني ما بين 30 لأربعين ألف دولار وده كان آخر مبلغ شفته عنده من يومها لحد النهاردة هو اتصل على أخوه وقال له أنا هبعت لك فلوس وانت عليك انك تبنيلي الطابق اللي فوق زي ما اتفقنا أخوه رفض بحجة ان الحرب قامت في البلد وطلب منه يصبر علشان ما يخسرش فلوسه وان البلد يعني بتتدمر حرفيا بدأ منذر يتعب وفي خلال ست شهور خسر كل شيء من محلات وفلوس وبقينا مديونين بأكتر من نص مليون دولار محدش طبعا صدق ان احنا بقينا على الحديد والكلام ده طبعا في وقت قصير جدا والحمد لله على كل حال خساره فظيعه بجد كان عنده محل لتحويل الاموال بقى لما يروح ما يلاقيش عملة ولما يحط الأموال في البنك ما بيلاقيهاش، والعملاء بيقولوا إنها ما وصلتهمش، فبيضطر إنه يستلف ويسدد المبالغ، تخيلوا إنه كان عايز يطلع رخصة حكومية علشان التحويلات دي، قالوا له لو طلعتها هتخسر فلوس أكتر ويمكن تخسر البيت اللي أنت شاريه، غير المحلات والعمارة اللي كان مأجرها ما للناس، ومكتب الطيران. وللأسف كده كده خسرنا كل حاجة ليه وعلى ايه وازاي ما عرفش. طلعنا من المولد بلا حمص بجد بلا حمص افلاس مع ديون ستمائة الف دولار مش عارفين جت منين وبدأوا الناس يدوروا عن حقهم بالرغم ان هو اللي كان مدعمهم وبيساعدهم بالمال والافكار والمشاريع ويفتح لهم محلات ويفضل ندعمهم لغاية ما أصبحوا أو يصبحوا ناجحين وإحنا رجعنا تحت وبقى ما يقدرش يطلع من البيت أو يشتغل ومفضلناش غير العمارة اللي كنا مأجرينها بنسترزق منها والحمد لله لغاية ما ابني الكبير هيثم يتحصل على شغله بقى يساعد في مصروف البيت هو وابوه كان باين عليهم انهم اصحاب واخوات يعني كان كل واحد فيهم بيشاور التاني على اقل حاجه عمر ما هيثم طلع عن مشوره ابوه واي واحد كان بيشوفهم بيقول مش ممكن دول اب وابنه تخيل ابني ده اللي كان ناجح من وهو في الحضانه لغايه سن سنه الثالثه حقوق في الجامعه عمره عمره ما عمل مشاكل مع حد او اشتكى حد منه لا في مدارس ولا جامعه ولا شارع حتى لحد ما كره الدراسه وما بقاش يروح وعذبنا عذاب ملهوش وصف واصبح بيشرب الحشيش وشربنا الويل منه وانقلب راسا على عقب وكل ده قبل ما قبل ما كنا نشوف مش عارف اقول لكم ايه لكن هقول قبل ما كنا نشوف الجن في البيت بس الحمد لله دلوقتي بقى أحسن للأسف طبعا اتجوز وطلق مراته بعد 8 شهور دي كانت بس نبذه مختصره ولسه الباقي أفظع انا عارفه ان طولت عليكم بس كان لازم ابلغكم بالامور دي علشان تسلسل الاحداث اللي حصلت وكمان علشان تكونوا على درايه بكل التفاصيل اللي مرينا بيها قبل وبعد بالنسبه لي حالتي بدات زي ما قلت لكم بضيق وقله نوم واحلام مرعبه أحكي لكم بعض منها لأني مستحيل هقدر أحكيها كلها. والأحلام دي بدأت معايا لما رجعنا من البلد. بيقولوا إن البيوت اللي مسكون فيها جن أو بيسكن فيها الجن، أصحابها بيحلموا. أنا أحلامي بتأكد المعنى ده. أنا كنت بشوف تعابين بتهاجمني أو تطلع لي من حيث لا أدري. وشكلها كان مفزع ومرعب. وياريت أي حد بيسمع أحلامي دي ويكون عنده تفسير ليها ما يبخلش علي بيها أنا كنت بشوفهم وهما بيتكلموا معايا وفي منهم اللي كان عايز بس في السم بأي طريقة علشان ياذوني في الأول كنت بشوفهم ناس عاديين وكل ما يقربوا مني وشوشهم بتتغير كمان كنت بشوف الكمال بيجروا ورايا وأنا بهرب منهم وبدخل على البيت وبقفلوا بالمفتاح لكن المفتاح كان بيدور في الفراغ ويفضل مفتوح أغلب أحلامي دي كانت بتكون في القرية بالرغم من إحنا عندنا بيت في العاصمة وبيت جوزي في مدينة تانية بس أحلامي دايماً بتتركز أو بتتركز على بيت لي هناك وبيت القرية تحديداً في ليلة أنا نمت بعد الساعة 8 وكان الكلام ده 8 الصبح بصيت على بيت جيراننا، شفت بنت آية في الجمال قلت في نفسي أنا عارفة كل بنات القرية وكل اللي اتجوزوا من بره القرية لكن عمري ما شفت بنت هنا بالجمال ده جه في بالي أني أروح أسأل أي حد عن البنت دي مين سطح بيتنا كان في الواقع مقسوم على اتنين سطح لسه ما كملناش فيه بناء الدور بالكامل والتاني فاضل منه قطين ويخلص فأنا كنت قاعد على السطح اللي فوق وفجأة لقيتها في السطح اللي تحت بتبص علي انا استغربت وقلت هي ايه اللي جابها من سطح الجيران لعندي وبدل ما تدخل من السطح وتيجي كانت بتطلع من الحيطة وملامحها بتتغير من بنت جميلة لشيء أفظع منه ما شفتش في اللحظة دي كنت بدور على اي حاجة حدفة بيها بس كنت بحس بنفسي مربوطة بدات اقرا سوره الفتحة وكل ما بتسمعني ترجع تقع لغايه ما وصلت لعندي وكل ما كنت بنطق بالقران كان بترجع لورا وتعيد نفس الكره في الوقت ده جوزي كان بيصحيني من النوم وكنت بقوم وانا مش شايف حاجه كان الاوضه دي مش بتاعتي لا بشوف شباك ولا باب غير لما اقرا قران او يقرا هو عليا وجسمي كله بيتصبب عرق، كأني طالعة من حمام سباحة، كنت بنام يا نص ساعة واكتر أكتر، شوية بس كده يعني، بس كنت بحلم ببلاوي، في يوم كمان حلمت إني في بيتنا، كنت عازمة بنات خالاتي، فركزت وخدت بالي إن أمي مش موجودة، فسألت عنها هي ماما فين؟ دورت عليها ولقيتها متسطحة فوق سرير. انا قلت لها ليه ما جيتيش ليه ما جيتيش قعدتي معانا يا ماما وانت تعبانه وبدات اسمي عليها واول ما فتحت بقي بالبسمله هي اتشالت من على السرير وطلعت على السقف وانا تشالت واتحطيت فوق السرير وفوق الهوا وكنت بنزل شويه شويه بشويش ووشها كان بيتغير وبيتجعد لوش واحده عجوزه بشعه جدا وهي بتقولي هو انت مش عارفه انا مين؟ في اللحظه دي صحاني منذر وبعدها بدأت أحلم بالتعابين بس ما كانوش بيأذوني كنت بشوفهم من بعيد بس لحد ما اتطورت أحلامي اللي ما كانتش عايزه تخلص أنا في مره شفت كأني ماشيه في أرض الزراعية فيها حفره وأنا بقول يا ريت أي حد يشوف حفره يغطيها علشان اللي تحت ما يطلعوش. وفجأة تحول الحلم وبقيت بشوف نفسي في بيتنا وانا نايمة وبحس بحركة تحت الغطا أنا خفت لأني عرفت الحركة دي بتاعت إيه. بدأت أصرخ وجت أمي ليا وهي بتسألني مالي؟ قلت لها يا ماما أنا حاسة إن في تعبان تحتي. قالت لي إهدي وأنا هشوف ودخلت إيديها وفعلا أخذت تعبان طويل أبيض فيه دواير خضرا ومسكت راسه. وادته لاختي وهي بتقول لها امسكي راسه واوعي اوعي يفلت منك وانا كنت بقول لها لسه في حركه تحت مني فطلعت واحد تاني قصير وسمين واخدته وهي بتبص عليها من بعيد وعرفت ان الطويل كان ذكر والقصيره كانت انثى انا قلت لامي موتيهم يا ماما موتيهم وانا بلتف على السرير رجعت هي طلعت واحد صغير وصرخت قلت لها طلعيهم بره وسيبي دول هو انت عايزه تطلعي كل العيله بره وبعدها انا صحيت انا بس عايز افهم ليه دايما احلامي بتكون على البيت اللي انا ساكنه فيه هنا في المهجر وبيت ابويا اللي في القريه كمان في مره كنت نايمه وحسيت بحركه زي العاده اتفزعت وكنت بقول اني حاسه بحركه تحت مني شلت البطانيه لقيت دابا احمر براسين معرفش ازاي خلصت منه وتطورت احلامي بعدها كل واحد افظع من التاني انا لما كنت بحكي احلامي لاخواتي بالتفصيل كانوا بيقولولي اديكي بتنامي فكنت بقولهم الاحلام دي يا دوب اغمض عيني وبشوفها مرات ساعه او نص ساعه بتكون كافيه ان الحلم يعني بتوقع فيه احداثي طول شرحها وقضتها كده على ضيق وقله نوم ولما كنت بنام شويه بشوف كوابيس مرعبه مرة شفت اني كنت رايحة على بيت جدي وفي سلة كبيرة قدام الباب زي اللي بيحطوا فيها الألعاب في الحدائق أو مدينة الملاهي والأطفال يدخلوا إيديهم ويختاروا منها لعبة فبنت أختي كانت تبص وتقول لي بصي بصي في تعبان هناك سألتها هو فين؟ قالت لي في السلة فراحت عايزة تمسكه من ديله فقلت لها لا ما ينفعش مش هيموت أنت لازم تقطعي راسه شالت هي إيديها وانا دخلت ايديا جوه وسحبته ولقيت تعبان برتقالي اللون وضخم انا بسحب وهو بيسحب فلما حسيت انه غلبني خبطته وسحبته بقوه وامسكته بحبل كان في السله وهنا اتقسم نصين انا فاكره كويس انه لف راسه وبصلي وقال <تصفيق> انت فكرة كده موتيني طب اشربي بقى يومك هيبقى أسود. إيه انا حاولت ارجع ورا وهو بيطلع سن من المكان اللي اسمته منه نصين كان بيبخ فيه زي النفورة مرات يخف ويرش رش خفيف والرش ده جه على فستان ليه كنت لابساه وفقت على كده مرة تانية حلمت اني كنت في بيتي لي تعبان اخضر وفي الحقيقة بقيت بشوفهم كلهم باللون ده معرفش ليه لغايه ما كرهت اللون ده بكل تدرجاته، مع إنه كان لوني المفضل زمان، المهم أنا لقيت واحد صغير على فتحة الدفاية، معرفش مين كان جنبي وهو بيحاول يدوس على ديله، وأنا بقوله لأ لأ لأ لازم تدوس على راسه مش ديله، ورحت عليه ودوست على راسه لغاية ما بقى يعني بقه اتفتح ولسانه طلع وعينيه طلعوا بره، في اللحظة دي حسيت بحرقة في قلبي. واقسم بالله اني اشفقت عليه لدرجة غير عادية وانا بقتله وبقيت اقول يا رب يا ترى يا ترى لسه عايش او مات وفجأة اتنفس وخرج واتجه للمطبخ انا حسيت براحة وفرحة لانه ماتش وطبعا ده كان شيء غريب اختلطت علي الامور وفكرة تشوش وانا على الحال ده سمعت واحدة بتقوله هو انت مش ناوي تسيب العيلة دي في حالهم هم لك ايه يعني مفيش واحد فيهم اذاك ما تسيبهم في حالهم هو رد عليها وقال لها انا هسيبهم في حالهم في حالة واحدة بس بعد ما فرخ كل السم اللي فيا في الست دي هي نطقت وقالت له طب ليه حرام عليك هو ده شرطي الوحيد انا مش هسيبهم الا لما فرخ كل السم اللي جوايا فيها أنا كنت قاعدة بعيد عنهم بمسافة قصيرة ومش عارفة ايه اللي قومني ولقيت نفسي واقفة قدامه على طول وهو لف علي لفة بيدور فيها على وضعية علشان ينفث السم فيا حسيت بشلل مقدرتش اتحرك كنت ببص عليه وهو بيفتح بقه بيكشر عن أنيابه وغرزهم في رجلي الشمال بس الغريب إني حسيتش بأي ألم وصحيت وأنا في آخر درجات الفزع وملقتش نفسي إلا وأنا بكلم أختي وبحكي لها على الأحلام والأمور اللي لنا في بيتنا هي قالت إن إنها تعرف يعني واحدة بتفسر أحلام اسمها الست خديجة وإنها هي يعني بتعرف في الأمور دي وأكدت عليا إنها هتديني رقمها وطلبت مني أتصل بيها وهي بتديني الرقم قالت لي اكيد هي هتفسر لك وهتشرح لك ايه اللي بيحصل انت مش هتخسري حاجه انا فعلا تواصلت معاها وفسرتهملي بشكل فظيع وطلبت مني ملازمه قراءه القران وقالت لي اسمعي اللي في بيتك ده حاجه صعبه دول عشيره كامله وكبيره قوي واللي مسلطهم عليكي مسلطهم علشان ولادك ومالك يقل وعلشان جوزك يخسر ويعطل اموركم كلها انا لما سمعت الكلام ده اتصدمت واستسلمت للامر الواقع انا فقدت الامل ان امورنا تتحسن ولحد هنا كان عذابي لسه مستمر في الاحلام وبس اما الباقي كان افظع من خساره جوزي وافظع من الكيانات اللي كانت بتطلع لابني وبنتي احنا بعدها بقينا نشوفهم وبتحصل لنا حاجات تانية خالص وابتدت تتغير معايا من رؤية التعابين لرؤية الجن نفسهم عايزين تعرفوا ايه اللي بشوفه وايه اللي عشناه وايه اللي حصل من الجن المتسلط استنوني يوم الاثنين اللي جاي هكمل لكم باقي حكايت ما تطفوش نور اكرام قصتك مؤثرة جدا وزي ما فاطمة قالت في البداية القصة تفاصيلها على قد الرعب والفزع اللي فيها ان كل التفاصيل دي انت عشتيها انت وأسرتك ولسه هتحكي كمان شيء مخيف شيء مخيف ومفزع ان اتخيل ان حد يعيش سنين بالشكل ده لكن انا سؤالي هو نفس سؤال الجمهور انتي لما بدأت تشوف الجن شفتيهم ازاي شكلهم كان ايه والافظع عملوا معاكي ايه من النهاردة لحد الاتنين اللي جاي الاسئلة دي هتفضل في بالي افكر فيها مش انا بس أنا وجمهور قناة مستر كايرو كلنا في انتظارك يا إكرام تقول لنا سر الجن المتصلد ده ومين اللي سلطه عليكي بشكرك إكرام طبعا بشكر نجمة قناة مستر كايرو فاطمة الزهراء من الجزائر اللي بتبدع في إعادة صياغة الأحداث اللي بتسمعها من اصدقائنا متابعي القناه اللي بيبعتوا تفاصيل حياتهم وتفاصيل قصصهم فاطمه بتعرف تصغها بشكل ادبي وشكل درامي جميل نقدر نعيش بيه الاحداث زي ما اصحابها عاشوها لكن من بعيد الحمد لله الشر بره وبعيد مش عايزين قلق مش عايزين حاجه من الكيانات دي تدخل عالمنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا عارف التساؤل اللي كتير من اصدقاء مستر كايرو بيسالوه امتى حلقه سايان الاولى من الموسم الثالث انا عايز اعرفكم ان في اخبار كويسه هتسمعوها قريب الحلقه الاولى فعلا بتستعد للانطلاق وهتكون جاهزه وهيتابعها منتسبي قناه مستر كايرو بمجرد انتهائنا من المونتاج والمكساج والاخراج للحلقه الحلقه هتكون متاحه في الاغلب الاسبوع ده للمنتسبين اما بالنسبة لكل المشتركين بقناة مستر كايرو اكيد هتابعوا الحلقة الاسبوع اللي بعده على طول اتمنى الخبر ده يكون خبر صار بالنسبة لمحبي سهيان في كل مكان دلوقتي قلولي ليه تشترك في قناة مستر كايرو انا هقول لك علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب دي على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على تطبيق تيليجرام وده الافضل كل الروابط دي هتلوها موجوده في خانه الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحه ستري قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربه مستر كايرو سهله جدا ادعموا بالاشتراك في القناه بالضغط على زرار سبسكرايب وكمان ممكن تدعموا بالاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو رعب ما سمعتهوش قبل كده ده مستر كايرو مستر كايرو حابب يدعوكم للانضمام لقناة رواية قناة رواية من القنوات المميزة جدا على اليوتيوب هي قناة بتقدم مجموعة كبيرة من الروايات بأصوات رائعة حقيقي بتوصل للقلب بتعيشك التجربة بالكامل أنا مش من عوائدي إن أنا أوجه الناس أو أدعوهم للاشتراك في قنوات بعينها لكن القناة دي بعد اشتراكي فيها حسيت إن أكبر هدية ممكن أقدمها لمتابعي قناة مستر كايرو إني أدعوهم للاشتراك في قناة رواية هتلاقوا الرابط الخاص بيها موجود في أول تعليق وكمان موجود في خانة الوصف حقيقي بدون مجاملة من أكتر القنوات اللي بستمتع بمتابعتها على مدار يومي قناة رواية